Noi controverse legate de Liviu Dragnea. Ce dezvluiri face presa americană despre subliniere full PSD? Milioane de dolari sunt în joc. Un important lobbyist om de afaceri american ce a oferit finanțări pentru campania electorală a lui Donald Trump, Elliot Brod. Semnatarul invitației în baza cerei Liviu Dragnea, sublinierei Sorin Grindeanu au participat al de noul lider de la Casa Albă a Laomas organizat la Trump International Hotel, a continuat apoi să fac lobby pentru a încheia în România contracte în sectorul aprerii, scrie The New York Times. Documente citate de ziar la 25 martie dezvăluie ce în calitate de vicepre subliniere al Comitetului de Finanțe pentru Ceremonia de Investire a lui Trump, a aranjat invitații la petrecerile organizate cu acest prilej pentru liderii se în cu care compania sa Circinus a lucrat pentru a semna contracte subliniere, în unele cazuri a prezentat invitațiile într-o manieră ce sugera ce acestea au lecturi cu dorința cerilor liderilor respectivi de a face afaceri cu Circinus, conform Agerpress. Brody a înlesnit contacte sub i de în SUA ale unor politicieni se care l ar fi ajutat să încheie contracte, mai notează publicația The New York Times, menționând sub invitația la un partid la hotelul din Washington a lui Trump pentru un parlamentar român acuzat de corupție, care a postat pe Facebook o fotografie cu preînsubliniere din tele. Proibia des subliniere urat afaceri în mai multe ceri, precum Emiratele Arabe Unite sau Congo, Angola, valorificând plasarea sa în anturajul noului presubliniere dintre americani. În schimb, susține acea subliniere ipublicatie. Trump ar fi trecut cu vederea un scandal de corupție privind un fond de pensii în care este acuzat Brody. După alegerea lui Trump, afacerile lui Elliot Brody din setere intate s-au extins, mai ales în Orientul Mijlociu, el deschizând liniere în România o filială Societ sale specializate în afaceri în sectorul aprerii, Circinus, Conform presei. Tot un sublinierei, el nu are o subliniere, ajutând să obțin contracte în România, afirmă o persoană din anturajul său, notează de New York Times. Fecând referire la presa din România, sublinierei la persoane ce cunosc procesul contractual. Ziarul mai scrie ce societatea sa, a încheiat luna trecut un acord cu o companie românească de stat din sectorul aprerii ce pare ce îi deschide calea pentru contracte estimate la peste 200 de milioane de dolari. de pagini din mail despre contactele sub minierăi afacerile lui Bloody au fost oferite publicației de trimest de către un grup anonim ce se declară ostil lobby-ului prin care Bloody susține politicile americane în Orientul Mijlociu. Reprezentanții se afirmă ce aceste documente au fost sustrase de hackeri care lucrează pentru Qatar. Drept represalii pentru eforturile sale de a contura la Washington o poziție împotriva Qatarului, rivalul regional al Sublinierei Arabiei Saudite.